كلنا ينفع نرقص أي جسم ينفع يرقص التخينة والقصيرة والرفيعة وإن إحنا كمان حنعمل كوستيومز هيليق على الجميع فرقه عوالم خفيه انا فكرت فيها في 2016 بعد ما عملت عرض اسمه ياسم انا فكرت فرقه رقص بلدي تعمل عروض فور انترتينمنت او يبقى في فرقه رقص بلدي يا شين هنعمل ايه بقى انا بقول اهو فهادي هيشغل دلوقتي المزيكا وانا في هقول لكم بقى على كل حته هنعمل ايه في اللحظه فهتبقوا محتاجاتوا ايه احنا بدانا عوالم خفيه يعني كنا جروب اربع بنات او ثلاث بنات و بس كنا عاملين جروب كده على الواتساب فكان هزار يعني فاشيرين حكايه عوالم الخفيه فاحنا عجبنا أوي بالفكره يعني عوالم خفيه حلوه يعني انا جيلي ما ما اعرفش عن ان في مسلسل او فيلم اسمه عوالم خفيه بس يعني كنت مبسوطه قوي بالاسم بقول عوالم خفيه عادي يعني <تصفيق> بقول على نفسي عالمه برضو عادي <تصفيق> احنا في كنا في الاول بنعمل بروفات فور فان يعني لينا لينا احنا يعني كنا بنتعلم من شيرين وفي نفس الوقت كنا يعني بنحب الشرقي وبعدين خدنا الموضوع جدي اكتر وبقينا فرقه وصورنا كذا فيديو يعني وتعرفنا الف ليله وليله شويه دراماتيكي كده لتحت شو دوت أنا لما قدم لي بنات كتير في الفرقة كنت بأكد على معلومة أنا ما عنديش جسم مثالي أنا نفسي عندي كرش وحاسه ان هو حاجة ظالمة جداً أن إحنا طول الوقت بنفرم في البرفورمر ونأكد عليه أنه هو ما ينفعش يأكل كويس أو ما ينفعش أو لازم الجسم الصحي يبقى فلات طب ما إحنا هنجيبه منين إحنا الجينات بتاعتنا من شمال أفريقيا أو كمصريين أو كده عندنا كيرفز هنوديها فين يعني المكان المربع ده مين يحب يشتغل فيه؟ انا اول واحده خشي يا منها اربع عدات مثلا يعني اه لقطه في لقطه لها المزيكا يا هادي انا كان عندي انسيورتيز لسه مش متعوده على جسمي بتكسش لسه من الناس او ان انا عارض قدام حد والناس كلها بصالي ده شيء مرعب جدا بالنسبه لي فانا ما حاولتش اخد اي خطوه خالص ناحيه الموضوع ده لغايه ما تواصلت معايا عشرين حجازي حسيت ان الموضوع ده فرصه ان انا ابدا افك من القيود الهضف... الهضف... اللي انا حطها على عليا ان انا ابدا فعلا ارقص انا نفسي من زمان ارقص فعلا بس ما كانش في حد ان هو يشجعني وياخدني من ايدي ويعلمني من الاول خالص زي ما عملت معانا تعمدت ان الفرقه يبقى فيها دايفرستيز. وانا باخد دايما الناس اللي عندها طول الوقت استعداد انها تواجه الناس مش لازم يكونوا حافظين الحركه قوي علشان كلنا بنجرب وعشان انا ضد فكره المثاليه الرهيبه بقى بصراحه اول عرض كان قدام ناس كان صعب يعني انا كنت مخضوطه جدا كنت قلقانه وكل حاجه بس فعلا فهمت يعني ايه ان انا ما باجي اعرض كل ده بيروح في انا بنسى كل حاجه ومابقاش شايفه حد مش يعني بحس انا برقص لوحدي في المكان كله <تصفيق> أنا في عوالم خفية تعرفت عليهم من سنتين تقريباً أو من سنة من خلال نادين شرارة أنا كنت معا في كلية تربية موسيقية ودخلنا في عوالم خفية وبدأنا البروفات وبدأنا ننزل شغل في أماكن كتير بعد ما عادنا كم شهر شهرين ثلاثة بنعمل بروفات يعني متكسفة جداً عوالم خفية اختارت أماكن تصوير من المتاح يعني اي تصوير في مصر دلوقتي محتاج تصريح والتصريح ده علشان يطلع محتاج شركه انتاج وانا اميل عموما للاماكن اللي مش متوضبه لانه دي الأيدنتي بتاعتنا احنا هنطلع اي سطح في مصر هتلاقي دش وهتلاقي إريال وهتلاقي سلوك وهتلاقي خشب قديم وهتلاقي مباني وهتلاقي غسيل في يعني يعني واي نوت ان دي الخلفيه بتاعتي المشكله لما اخد مركب واصور جوه المركب كل واحده هتترقص لوحدها وهو بص يا فاروق انا عايزه بدري يعني يبقى انا فهمت قصدك اللي هو هيخش يعمل كل واحدة بتعمل ايه؟ بتسيبها بتكمل في واحده شغاله مالهاش دعوه بتسيبها بتكمل واحده شغاله مالهاش دعوه يعني انا نفسي يبقى في فرق تانيه كمان بتعمل كده لانه احنا كل ما كترنا كل ما بقينا اقوى والارض بتاعتنا بقت اصلب إيه اللي بيخلي دايما الرقاصه بالبلدي كده في مهب الريح إنها هي بطولها يعني هو الرقص البلدي احنا كبرنا وتربينا عليه ان هو كان زمان في الافلام حتى بتاعه الابيض واسود بيتقدم في تابلو جماعي وبعدين دلوقتي بقى الراس صوله انا بحاول اوسطن الدنيا ما بين فكره البدله وفكره الكوستيوم وفكره اللبس العادي فبتحايل الصراحه عشان انا اللي بصمم اللبس في الفرقه عندي وانا اللي بعمله بايدي، انا ازمتي مثلا مع البدله بتاعت الرقص الشرقي ان الناس ما بتحترمهاش، احنا كلنا بنتلم حوالين الرقاصه في الفرح نتفرج عليها من مسافه قريبه علشان دي حاجه عجيبه جدا جدا ان يبقى في واحده ست اغلب جسمها باين كده وهي فيري سكسي وبتتحرك وبتهز البرايفت بارتس بتاعتها ف... فاحنا طبعا كلنا منبهرين ومقربين وبنتفرج بس احنا لا يمكن حد فينا هيقرر ان هو يمتهن المهنه دي او هيشوفها دايما بمسافه. حتى لو بننزل بالاسود بس إذا ان ايدنتيتي I دونت يعني مش مشكله لو احنا بقالنا ايه اربع خمس شهور بننزل بنفس الكوستيومز اتس بس احنا كل مره بننزل في لوكيشن مختلف. احنا لما نرقص بنطلون جينز وبلوفر على المركب ده مش فاضح. ولما نرقص بطريقة فيها خفة ودلع من غير ما يبقى فيه ايحاءات جنسية ده كمان ينفع يتحب معايا بنات كلهم كمان صغيرين في السن وبنقول للمجتمع اه يا جماعة احنا هنرقص بلدي فلو احنا هنرقص بلدي وهنلبس بذل رأس بلدي وهنعرض في أماكن مختلفة اه ينفع ساعتها يبقى فيه المساحة بتاعت آه ايه ده انتوا مش خايفين اه لا هموت من خوف عوالم خفيه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>